السلام عليكم كيف الاحوال كيف الشباب ان شاء الله اخباركم اليوم بخير طيب بسم الله الرحمن الرحيم آه، راح نرجع راح نعاود الحديث على الموجات 2 4 بي اللي هي آه، آه، ممكن تكون عكسيه طبعا وتد علم ممكن تكون عرضيه رايه مثلث قائم صاعد مثلث قائم هابط مثلث صاعد الساقين الساقين مستطيل ممكن تكون مركب حكينا الجلسة الماضية أو المقطع الماضي على النمازج العرضية واخترنا الراية وحكينا أنه كيف تراتبية موجات ايدت كل كل ضلع من أضلع الراية طبعاً ونفس الكلام يطبق على آه، على عنوان الـ الـ الـ الـ الـ الموجات العرضية على العنوان يعني بمعنى انه يطبق على الوتد عفوا على المستطيل، على مسلس قائم صاعد، على مسلس قائم هابط، على مسلس مساوي الساقين وعلى الرأي حكينا الجلسه الماضيه على الرأي ماشي؟ أه هلا رح نحكي بقى طبعا يعني معناته المقطع الماضي كان تصحيح عرضي، متبقي تصحيح عكسي وتصحيح مركب، رح نحكي بهالمقطع عن العكسي. العكسي في عندنا وتد او علم، العلم مثل ما بتعرفوا هو مثلا هون بالهبوط قاع قمة قاع أعلى قمة أعلى بس لازم تكون مرتطمة بالتابع هذا العلم أما الوتد اللي هو نحن فيه هلأ حاليا واثنين طبعا تصحيح عكسي شو معنات عكسي إنه عكس السوق عكس الهبوط عنا قاع قمة قاع أعلى قمة أعلى مأفلة مأفلة فوق القمة الأولى أه ومرططة بالتابع فهذا يؤدي أنه وتد طبعا بالمناسبة يا جماعة أه هيدي الموجة هي أربعة عنا واحد عنا اثنين عنا ثلاثة عنا اربعة وعنا خمسة ممتد عنا واحد عنا اثنين عنا ثلاثة عنا اربعة وعنا خمسة ممتد طبعا كل عم نحن بالمقطع الماضي والمقطع الحالي وان شاء الله تعالى بالمقطع القادم عن التصحيحات هي هم خاصين بالموجات الثلاث التصحيحية اثنين اربعة بي اثنين اربعة بي ماشي نحن هون خلينا نتأكد بس معلش اذا لحظات بس نشوف خمسة شوف إذا هي ممتدة ولا لا أها الحمد لله ضربت بال161 ماشي خمسة ممتدة طيب هلا بقى نحن في عنا الوتد في عنا الوتد الوتد مثل ما بتعرفوا هو يعني عنا قاع وعنا قمة وعنا قاع أعلى وقمة أعلى طيب عندنا ضلع اثنين ثلاثة، شو تقسيماتهم؟ باختصار يا جماعة هن مثل الأي بي مش مثل هن أي بي سي. الأي خمس موجات، البي ثلاث موجات، السي خمس موجات. بس خلص بهالبساطة. الأي الأي خمس موجات، البي ثلاث موجات، والسي خمس موجات. نقطعهم مع بعض نعددهم يعني أو نقطعهم. عندنا الضلع الأول بالوحدات اللي هو أي. الضلع الثاني اللي هو بي والضلع الثالث اللي هو سي، تعوا نأكد ننزل للاتش1. طبعا خلينا نرتب شوي. والله خليني اكبر مرة لشوف إذا بتزبط تمام. طيب. عندنا نحن الضلع الأول لازم يكون خمسة، بعدين عندنا ثلاثة، بعدين في عندنا خمسة. آه المنعد واحد اثنين والله اعلم ثلاثة خلينا نشوف بس معلشي عنا نحن واحد اثنين وعنا ثلاثة خلينا نشوف عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة ممتد تعالوا نتأكد تماما هيوصل وصل للميتين وأربعة وعشرين طبعا إذا بتلاحظوا يا جماعة إنه هو ما قفل فوق الميتين وأربعة لاحظين خليني اغير لونك انت شو بدي احط لون انا طيب هي ابيض شايفين يا جماعه ما اقفل فوق الميتين واربع 224 ما اقفل فوق ال 224 هذا الفيبناتشي خاص للاتش فور فبدنا اقفاء الاتش فور طيب فعنا واحد اثنين ثلاثه تقريبا بعد واحد شو بدك بهذا الزيل واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتد، خمسة ممتد معناته اي مضبوطة تمام طيب تعوا نشوف سي والله أعلم واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين شايفينها من هالزيل لهالزيل هي نزلة تعوا نتأكد. بتأكد. شايفين يا شماعة هي المية بالمية صح. واحد اثنين ثلاثة. طيب تعال اتأكد بقى. هل يا ترى عنا واحد اثنين إحنا قلنا. احنّا قلنا معلش نرجع نتأكد مع بعض. واحد اثنين ثلاثة طيب. بعدين عنا أربعة هون. تمام. واحد اثنين ثلاثة أربعة وفي عنا نحن خمسة ممتد. يعني يعني فينا نعتبرها فينا نعتبرها خمسة لأنه هي بالأخير هي خمسة. يعني أنت عندك موجة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يعني هي بالأخير خمسة. بس طبعا ما وصلت لل161 ومثل ما كل مره بنقول هذا عادي وطبيعي يعني يعني بس طبعا نادرا ما يصير، شو معناتها كلمه نادره لحتى نحن نفصل بالضبط اللي عم نحكيه يعني 10% 5% ممكن يصير مثل ما دائما بنقول يعني مثلا اذا بتتذكروا انتم كنا نقول نحن بالنموذج المركب الضلع الخامس لازم يساوي الضلع الثالث ولكن 10% ممكن يساوي 61%، إذا بتتذكروا بترجعوا لنماذج المركبة. فهون فينا نقول تم، فينا نقول تمام، ليش؟ لأنه بالأخير أفل تحت الخط الاتجاه الأحمر وخلص ألب السوق. فهون ما عندك مجال إلا إنك أنت تعتبر إنه تم. والحمد لله رب العالمين اجت هالحالة هون، طبعاً يا جماعة مثل ما أنتم بتعرفوا أنا ما بحلل أوريدي بحلل معكم. بس الا النموذج الوتد هذا كنت انا لاقطه من قبل هلا قبل ما أعطي ما نحكي بالمقطع مشان بس فرشيكم عليه اما مثلا اليه خلاف والتقطيعات هذا كله يعني يعني مع بعض طيب فهون الحقيقه منيح اللي صار هالكلام آه بدك تعتبر بقى انت هلا شوف لو ما أفل تحت الـ الـ الـ الخط الاتجاه الاحمر ماشي وكمل هبوط ترى ممكن هون بفرض عند هالنواحي هيدي ممكن تقول بدي يرجع يضرب بالمية 161 وستين بس بما انه خلص ألب فخلص يعني انتهى الكلام انتهت الموجات الخمسة ماشي يا جماعة ماشي طيب هلا بالمناسبة انا ما بدي ما بدي ما بدي غمي يعني ما بدنا نحكي كتير هذا الجلسة الجاية ان شاء الله المقطع الجاية طبعا بي يا جماعة هو مركبها بي هو مركب فبالاخير بي هو تصحيح معنا A, B, سي فبي هو تصحيح فهوني بالرسمه هذا بي بالرسمه هذا بي فهذا تصحيح فنفس التصحيح هذا ممكن يكون عكسي ممكن يكون عرضي ممكن يكون مركب ما بهم ماشي فانت 2 4 بي باي مقياس زمني كان ركز يعني هوني هوني بي هو مركب ما رح نحكي فيه هلا، طبعا في خمس اضلع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما رح نحكي هلا فيه، رح نحكي فيه بالجلسة الجاية إن شاء الله، المقطع الجاي، كل مرة بقول الجلسة الجاية سبحان الله من الدورات طيب رح نحكي بالمقطع الجاي إن شاء الله فـ آه آه ما تحط في بالك بس أنا يعني بدي أنوه لك إنه بي لو كان ضمن يعني لو كان ضمن الـ ABC، هلا الـ ABC كلياتها تصحيح لمين؟ لهبوط ال H4 ماشي؟ بس بنفس الوقت كمان بي تصحيح جوا التصحيح هذا التصحيح يعني كل تصحيح يا جماعه كل تصحيح هي خذها بقى تفهم كل تصحيح اثنين 4 بي شو ما بدك سميه كل تصحيح يندرج ضمن ثلاث انواع من التصحيحات وهي من فضل الله عز وجل اضافه التصحيح الاول هو عكسي يتضمن وتد وعلم رجعوا للمقاطع تبع الاستمر نماذج الاستمراريه وال يعني بتشوفهم كلهم مع التراتوبيه تبعهم التصحيح العرضي اللي هو رايه مستطيل مثلث قائم صاعد مثلث قائم هابط مثلث صاعد الساقين وحكيناهم خمسه التصحيح المركب هن دمج العرضي والعكسي فكمان حكينا فيهم بالتفصيل بمقطع النماذج المركبه اوريتي ماشي يا جماعه فلذلك كل تصحيح بيكون ضمن واحد من هالتصحيحات الثلاثة طيب خلصنا إحنا باختصار طبعا كل كل وتد أو علم التراتبية خمسة ثلاثة خمسة خمسة ثلاثة خمسة بس خلص خمسة ثلاثة خمسة إلا اللهم إذا المؤشر هون قفل فوق التابع صار مركب مثل ما بنعرف ماشي ماشي طيب خلينا هيك ناخذ فكره صغيره هل يا ترى جاب أهداف وعنده هدفين الهدف الاول هو القاع الاول جابه هو خط دعم والهدف الثاني هو المسافه بين القاع الى اعلى قمه 258 انا عندي الشمعه من عند الشمعه المغلقه للخط يعني جابه طبعا هو جابه جابه واكثر يعني جاب تقريبا ما اول دبلس يعني تقريبا طيب يا جماعه طبعاً برجع بقول لكم إياكم تنسوا أنتو القنوات السعرية هلأ هون طبعاً الخط التابع راح والقائد راح شايفين ما تنسوا القنوات السعرية شايفين يا جماعة هون كيف ارتطم المؤشر صار عنا قمة اثنين ثلاثة ارتطم المؤشر ونزل بعنف مثل ما بتتذكروا بالمقاطع الأولى إحنا إنا لكي يرسم خط اتجاه او قناه سعريه مثلا هابطه نحن بحاجه الى قمتين للتاكيد نحن بحاجه الى ثلاثة قمم مثل هون للاستمرار نحن بحاجه ان يغلق السوق تحت اخر قاع وهذا اللي صار هذا اللي صار طيب على كل الاحوال مقطع هيك لطيف صغير ااا دائما مثل ما ما متعودين مع بعض يا جماعه نقدم المعلومه ان شاء الله تعالى باعلى دقه في العالم ان شاء الله لواحد لحد وباسهل اسلوب وخليني كمان خبركم غير الروبوت هيك في مفاجاه صغيره ان شاء الله عم نحضرها <تصفيق> مثل يعني اعاده هيكله للمقاطع ان شاء الله تعالى يعني مثل لوك جديد راح يكون ان شاء الله قريب على كل الأحوال تفضلوا هاي المقطع وإن شاء الله وتعالى نشوفكم بمقطع النمازج المركبة التصحيحية ومنحكي على تراتبية أو منحكي على تقسيمة الموجات أو الأطلع تبع النمازج المركب إليوتيا الله يعطيكم العافية سلام